Ok, Totale tare frate, nu mă care am bine ați venit sau bine ați revenit la mine pe canal, astăzi vă face exact cu vede și în titlu. am n-am, așa că hai mai lungim, intră și să începem. Am, n-am sărit de pe blog. Uh, nu, n-am, nu fie. Am, n-am băut apă. Bine, am n-am mâncat sushi. Uh, bă, să știi că n-am mâncat niciodată, nu știu, chiar n-am mâncat, dar cu haine în piscină. Uh, da, am avut o minte. Am, n-am judecat o persoană înainte de a o cunoaște Da, am da, Mi s-a întâmplat așa Am, n-am fugit de acasă Pe fugit de acasă, adică fără să avertizez sau... Uh, da, nu N-am Am, n-am dat foc la ceva da, de, Depinde dacă ați văzut uh, videoclipul Aurel pe lui de YouTube Când adusem foc la o hârtie în spatele blocului, bine așa să dau foc la ceva, la casă, și eu mă gândeam, nu. Dar așa am, da, să dau foc la hârtii sau la chestii d-astea. Am, n-am cântat pe stradă în timp ce mergeam. Uh, nu, cu siguranță nu, n-am cântat pe stradă în timp ce mergeam, nu. Și ultima întrebare, dar nu cea din urmă. Am, n-am umblat în telefonul altei persoane. Uh, da, Am. Cam acesta a fost videoclipul, fraților. dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe, să-mi lăsați like dacă vreți să mai fac alte videoclipuri de genul ăsta. Eu am fost Alex Magitân, ne revedem la viitoare, pa!